හෝටහ්ෂ්-ෆනනණ ඕේ Надо partido, මෑිගව Movieran COB your dad, කද අතට කීම හනු, අයිඛ ඘ක ගේuw ග්඲ කවනැශතාද ඕේශභන වහෂඳයරු, කවච ළතැකක කෝ දෙන baptized 영상, ඔයේ එ ගො෢දන mom nati tena ta leta baninne pa melo khuhe hari mataku bina kenek eti ele bina thulayali aadare yana eti melo khuhe hari mataku bina kenek eti ele bina ගුණත් රසන සුරංගනාවන් විතර සරලව කියෝ තින් මට පොවිතරයි ප්‍රමුඛ සුදු මුහුණක් තිබුණට බල නෑ හිත යට කළු පුරවාලාවසක පිහමෝම පොළොවට පස් වෙනවා මම ඇතිදන මූණට hina වෙලා මම නැතිදන තාලෙක පනින්නේපා කොහුහි හරි මට උබින කෙනෙක් ඇති ඒ ලැබෙන තුරා යලි අනේ ඇති මෙලොක කොහුහි හරි මට උබින කෙනෙක් ඇති ඒ ලැබෙන තුරා යලි අනේ ඇති kimi moye moy aduwak me pere indala mama ubagen samwar gannam visesimala mama et ten munata hina vela mama net ten thalata baninne pa hai me lo ආදරය අනේ ඇති මේ ලෝකෙ කුහෙ හරි මට කෙනෙක් ඇති ඒ ලැබෙන ආදරය අනේ ඇති